مکس دالوں کی آج ہم بنائیں گے مکس जिसमें جس میں چنے और मसूर और اور की اور जो کی دال جو بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی اور جمے جمی بنتی ہے تو چنے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے اللہ رحمٰ السلام علیکم ویلکم ٹو لالا دیسی فوڈ لالا دیسی فوڈ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہے تو سو آج کی جو ہماری ریسیپی ہے وہ ہے ہم مکس دالیں بنائیں گے جس میں ہے مسور کی دال، مونگ دال، یہ چاروں دالیں جو مکس ہوتی ہیں بہت ہی مزے اور ٹیسٹی بنتی ہیں یہ عموماً پاؤڈروں کے اندر بعض بار بنائی جاتی ہے یا گھروں کے اندر تو آج کی دن بناتے ہیں دال اس کو سب سے پہلے کر لیتے ہیں بوائل تو چلے یہ دال ہم نے بوائل کر لی ہے اس کو کیونکہ یہ گل چکی ہے یہ چاروں دالوں کو جو ہے ہم نے بوائل کر لیا ابھی ایک سے دو منٹ اس کو مزید بوائل کریں گے اور اس کے بعد اس کو اتار دیں گے اور پھر میں دھاتے مسالہ اور جھٹپٹ تیار کریں یا دال کو جو ہے نا بوائل کر کے آپ جو ہے نا ڈیپ فریز کر ٹھنڈا کر کے ڈیپ فریز کر کے رکھ لیں جب بھی آپ نے دال وغیرہ کا کھانا ہے بس, آپ نے چسکا لینا ہے دال کو فرائی کریں اور انجوائے کریں تو ابھی ہم بنا لیتے ہیں چلیں دال ہماری بالکل ریڈی ہو چکی کیونکہ ہم نے پہلے اس کو بوائل کر گی. چڑھا دیے بالکل چنے کی دال کا مسئلہ تھا وہ گل چکی ہے تو ابھی مسالہ بنا لیتے ہیں اور پھر بنائیں گے مزےدار اور ٹیسٹی ٹیسٹی دال یہ جناب ٹرائی ہم نے چڑھا دی ہے ماشاءاللہ اور چولہی کو بھی آن کر لیا دوبارہ ابھی اس میں گھی ڈالیں گے بسم اس تقریباً سو گرام ہم نے گھی ڈال دیا چلا جناب گھی گرم ہو گیا ابھی ہم نے چاک کیا گیا گیس ڈال دیں گے اس کو ہلکا سا براؤن کر لیں گے پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ابھی ہم چوک کی ہوا جو ہے نا بالکل کریش پیسٹ میں آیا ٹماٹر ڈال دیتے ہیں دو ہزار ٹماٹر ڈال دیے تاکہ جلدی ہو جائے ابھی اس کو کریں گے فرائی یا طرح اور ساتھ میں ہم شامل کر دیں گے دوسرے مسالے بھی چلیے ہلکا جی سا ہم نے فرائی کر ہے ٹماٹروں کو ابھی ڈال دیں گے پیسٹ ادرک کا لہسن کا ایک ایک چمچ ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈال دیا ہم نے پوک کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیا ابھی مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح اور اس کو تھوڑی دیر فرائی کریں گے چلیے جی ابھی باقی مسالے ڈال دیتے ہیں ایک چمچ جوانا ہے ریڈ چلی ڈالیں گے اس وقت مرچ ڈال دیں گے ایک چمچ اور ہلدی جو ہے نا تکن آدھی چمچ اور نمک ڈالیں گے ٹیسٹ اکارڈنگ تکنگ آدھی چمچ ہم نے نمک ڈال دیا ابھی اس کو کریں گے مکس تھوڑا سا لگائیں گے پانی تاکہ مرچ جو ہے نا اچھی طرح مکس ہو جائے بس ابھی اس کو مکس کریں گے اور دو سے تین منٹ اس کو جو ہے نا اچھی طرح بنائی کر لیں گے اس کی ماشاء اللہ ٹیسٹی ٹیسٹی جو کھانا شروع ہو گئی ہے ہماری مرچی کی یہ سما مسالہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے جو ہماری مکس دالیں ہیں چنے کی ماس مسور کی اور مونگ کی یہ ڈال دیں گے اور بنائیں گے یمی یمی اور ٹیسی دال دال بوائل کی ہوئی ہے بہت جلدی تیار ہو جائے گی انشاءاللہ یہ لیں جناب ہماری دال ابھی ہم نے ڈال دی ابھی ہم نے صرف چار سے پانچ منٹ اس کو پکانا ہے تو یہ دال ہماری بالکل ریڈی ہو جائے گی اور اس کے بعد گرم مسالے ڈالیں سب مرچ اور سب دھنیا کی گارنش کریں اور انجرائی کریں ابھی کرتے ہیں ویٹ چار سے پانچ منٹ تو یہ پک جائے الحمدللہ دوستو ہماری آج کی جو ریسپی ہے مکس دالوں کی بالکل ریڈی ہو چکی ہے ابھی اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ اور پھر کریں گے گارنش ماشاء اللہ بہت ہی جمی جمی لوگ ہے دال ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے ابھی اس کے اندر شامل کریں گے ہم کٹا بال مسالہ زیرہ ڈال رہے ہیں زیرہ انہیں ڈال دیا سب مرچ ڈال دیتے ہیں سبز دھنیا ڈال دیتے الحمدللہ للہ الحمد للہ دوستوں آج کی ہماری ریسپی بالکل ریڈی ہوگی سبز دھنیا بھی ڈال دیا سبز مرچی اور زیرہ جو کہ یہ دال چاہنا ہے مکس دال بہت ہی مزے اور ٹیسٹی ہوتی ہے آپ پراٹھے بنائیں یا چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے دار امید ہے کہ میرے یوٹیوب ٹیوب فیملی میں ہماری آج کی ریسپی پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں جو دوست نئے آتے ہیں ان سے یہ لکھ ہے سے چینل کو سبسکرائب لائکن بلائکم کو دس کرنے. دس کرنے کا یہ فائدہ ہوگا جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے سب سے پہلے آپ تک میسج پہنچ جائے گا دوستو آج کے لیے اتنا ہی کل پھر کسی نئی ریسپی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم اللہ آفل.